Plata ili zarada može se isplaćivati najnormalnije na tekući račun zaposlenog, ali budući da fizička lica u skladu sa našim ustavom i pripadajućim zakonima nisu dužna da imaju bankovni račun da bi ostvarivala svoje pravo na rad, pravo na zaradu i slično, time se plata može isplaćivati i u cashu. A evo kako to i u principu izgleda nalogom na elektronskoj banci ili ako i dalje nosite papirne nalogi u banku, umesto da na taj način date nalog banci, prebacite molim vas sa računa ovog na račun ovaj i pod šifrom 240 zavedite to da je plata. Umesto da uradite tako, vi u stvari uraditi Tako što ćete platu, zaradu, isplatiti u blagajnu firme, pa iz blagajne firme isplatiti zaposlenu. Evo i kako. Umesto da bude, dakle, nalog za prenos, molim banku da prenese sa računa firme na račun zaposlenog, molim banku, u stvari, da isplati, dakle, nalog za isplatu, šifrom 140, što je jedinica oznaka za cash i 40 oznaka za zarade zaposlenih, molim da isplati u blagajnu firme. Kako će to izgledati? Nalogodavac, dakle račun ovaj, sa koga ide, je ime firme. A ako je preduzetnik u pitanju, onda je ime prezime preduzetnik. Isp isplaćuje se istom tom licu. Dakle, ukoliko gore piše firma ABCDOO i isplaći, ono, primalac novca je takođe ista ta firma, zato što je u pitanju blagajna tog preduzeća. Isplatit će se tačno onoliko koliko iznosi plata jednog radnika. Ukoliko je u pitanju više radnika ili više sukcesivnih plata ili više isplata, može izbirno da se napravi jedan nalog za isplatu. Banki će ponekad tražiti platne obračunske liste da bi, da bi prihvatile takve transakcije, ali banka baš i nema potrebe da gleda u, u, u platne liste zaposlenih zato što na drugom mestu postoji kontrola da li je u pitanju zarada, da li, je, da li su prijavljeni porezi i doprinosi i to je u poreskoj dakle banka nema tu šta mnogo da se pita, banka treba da isplati u kešu, a zap, zaposleni će od poslodavca dobiti novac na ruke u kešu uz potpisivanje platne liste i da je novac na ime plate primio. Tako da zaposleni može dobiti novac na tekući račun, a može i u skladu sa zakonom dobijeti novac na ime plate ili zarade na ruke.